اي اسمك؟ اسمي قاعد تنتع عبد الله. اه كم عمرك؟ عمري 18 عام يعني. اه درست؟ لا انا ما هي درست انا بس جلش انا مشي انت تدرس؟ منين ليش ايوه تدرس القرآن قران كريم من يا ما بعد ابوه؟ ايوه. ششره دينك مقبل سهر عبد الله بدك لا تقولنا كرت مدرب أنا يباب وانا مش ملزم بهذا. اه اجيب لا لا هاي خلصتي. اه دحين انت شو بنيتك في الحياه؟ من يتيب الحياة الأهال الاستاكدين يسمعون المصلين هذا هو وزير المهدي فتلقوا دباب المدرسة الجمهوريه جمهورية ما جمهورية بوك الجمهورية باشية قال لك إلا لقيك من الجمهورية يشرق الريود هذا ما عبد الباصد عبد الصمد كانت بقى الصادقون يصدقون من الله من يقول استيقان من من المساقعين لا يسمع شقة المسمعي أيوة ويعيجبوا الريود اللي, اللي يعيجبوا الريود داهن دل الحين كل جوفيا هذا ده على حن... هذا المطعم ما الله يرحمه يرحمه دكتور أيضا مع السلامة. آه.